isu tumpang mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi seorang perempuan yang ingin keluar lebih daripada tiga hari melainkan ditemani oleh bapa kandungnya atau saudara kandungnya lelaki, suaminya atau anak lelakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita hari ini bila dengar hadis ni rasa macam tak sama kot macam dulu. Sekarang ni kalau pergi amal sama naik dalam bas dan orang tak rasa pun jadi satu masalah tapi isu yang pernah berlaku ialah ada pernah jemaah umrah ni dia sakit tapi dia terpaksa ditemani oleh orang yang dia tumpang mahram tadi duduk dalam bilik tu dengan lelaki yang tak dia kenali sini maka mungkin sebab itulah hukum Allah Taala ni dikekalkan begitu sampai bila-bila dan sebenarnya usahlah kita kalau nak pergi umrah tu ni tawanan-tawan bujang tu tolonglah cari adik lelaki ataupun Uh, abang dan sebagainya. Ah uh, kau tak boleh juga uh, kahwin. Pergi dengan suami.